Τι για το μεταξύ, και και δεν μεταξύ και τίποτα, τίποτα πολίτως δεν πρόκειται να γίνει. Τίποτα. Τίποτα να γίνει. Δύο αδελφά έθνη σιγά που θα πολεμήσουν, επειδή ο Βλάκας περνάει για έτσι και θέλει να πουλάει τρομοκρατία, τίποτα από ,τι δεν πρόκειται να γίνει. Ευχαριστώ. Ερέτη, σε γνώμη, τι βλέπετε από πόλεμο μεταξύ Ρωσία και Ουκρανίας, γενικά, τι ή όχι. Ε, ε, ε, αλλά... δεν ξέρω κάτι, ν δεν ενδιαφερόμαστε. Α, ε. Ε. δεν ενδιαφερόμαστε, <σχεδιά> <σχεδιά> δεν θέλουμε Δεν σας ενδιαφέρει, okay. <σχεδιά> οκ. <Φίλες>. Η Ουκρανία, δεν σας ενδιαφέρει. Ρώσια και Ουκρανία θα γίνει κάτι ή όχι Δεν θα γίνει. Δεν θα γίνει. Δεν θέλουμε να γίνει και <σομίως> δεν πιστεύουμε ότι θα γίνει. Αυτό. Μπορεί να γίνει. Ότι μπορεί να γίνει μπορεί να γίνει. Τα πάντα μπορεί. Ευχαριστώ. Μπορεί να γίνει ή όχι. <σομίως> όχι. Δεν σας ενδιαφέρει <σομίως> ε, ενδιαφέρει <σομίως> αλλά τίπο, τί, τι να μου πείτε θα γίνει ή όχι. <σομίως> δεν θα γίνει. Αυτό είναι προπαγάνδα; πρόπογανδο. Αμερικάνικοι. Αμερικάνικοι. Πολίμα, και η Ουκρανία. Ας γίνει όχι. Ας γίνει Ναι. Πιστεύω να μην γίνει. Ελπίζω ότι για να γίνει. Ε, το, όλα τα μας μένει, λέει ότι θα γίνει πόλεμα. Αύριο ξεκινάει. Ελυπάμαι κάποιες προπαγάνδες. Τώρα η ψεματα παιζονται για μένα είναι κατάλληλη. σε όλο τον κόσμο. Ελπίζω να μην γίνει πόλεμο. Δεν είναι μιλάχιστο. Το δικό σας γνώμη, θα γίνει πόλεμα μεταξύ Ρωσία και Ουκρανία. Ρωσία από Ουκρανία. Ναι. Θα γίνει ή όχι. Δεν γίνει όχι. Όλα τα εφημερίδια λέει ότι αύριο να ξεκίνησε πόλεμο. Δεν πρέπει αύριο. Αλλά... Αύριο μετά αύριο. Εσείς πιστεύετε πιστεύετε ή όχι. Εσείς λέει, είναι что люкранья تخسر ولا مين لا انت مش مصدق Είναι будет война между Украиной и Россией не думаю не думаю что будет почему ну думаю что спасут. сосуд а все говорят СМИ что будет что война начнётся ну по-моему выгода никому война будет. тем не менее кому-то же ну кому-то выгодно будет ну я думаю не оставлю их воевать. Не оставят? Не оставят, да. Хорошо, спасибо. Спасибо. Как они пишут, что Путин не хасает? И Пангон не гибернивает. С Америки не гибернивает. Здесь сразу живут в Украине. Тоди кое-что с Номи? Ты сагинни аврио в Польмом и такси России к Украине? И ухи? Пишут что? Όλε οι εφημερίδε λέει ότι αύριο ξεκινάει, μετά αύριο μετα... ξεκινάει. Μετα.. Μετα... Έτσι λέει. Όχι, να μην γίνει. Αλλά μπορεί να είναι προπαγάνδα, <συσίλαι> δεν ξέρουμε. Ποια μπορεί να είναι πραγματικά. Από ποια πλευρά προπαγάνδα είναι, ε, ε, ε, ε, εμάς νομίζω ότι φτάνει η προπαγάνδα των υπαγγελμάτων εδώ που <συσίλαι> είμαστε. Δεν το ξέρω. Θεωρώ ότι είναι επικοινωνιακά παιχνίδια του Βάιντερ. Ελπίζουμε να μην γίνει κάτι. Χριστά. Τελεκτροσύνομαι. Σα είπα κι εγώ, εγώ ελπίζω να μην γίνει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Όχι, δεν αμβιζω, δεν αμβιζω. Δεν